ومن فوقي وأعوذ بك نغتال من تحتي اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسط ولا مقرب لما بعد ولا مباعد لما قرب ولا معطي لما منع ولا مانع لما اعطيت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك رزقك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفتين اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيا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 إلى نفسي طرفة عين اللهم أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا